يبهج كل من جاء عن الكيف في ضيافة احمد عارف ان يكرم الضيف صلالة بني ملك بعيدة عن الحيف سميرة المعالي عرسك اليوم مبروك لكم للناس كلن ترابا هلا مرحبا باللي فمرحبا مرحبا قريب وبعيد الكل فيكم عرابا ترابا مطلل الشقر في, في وقر ناس بطل في زمانك رتبتك ترفع الراس لا لا لا لا لا لا لا لا عسى الله يضحك كل من يحصد الناس صقر يا سمير وكل ما علي وهمت في ينفرس على كل طبيعي عسى الله